Перес Хілтон тебе коли побачила, вона... Я думаю, що всі... Антоніо Бендерас, який просто його жінка на мене дивилася Поршено на каналі. Була паніка, які пристрасті, і зірки наші тримаються як вошкожуха цього телебачення, якщо вони туди вже потрапили. Ну, це таки між до А між сидять одні і ті ж самі люди. Там пота. Ну що це попса. Ще й не вимовляє половину літр, е, Шуров. Чи були тобі пропозиції? Ти голосова співачка? Я би із задоволенням погодилася. Мені було б цікаво. Ну, їх там треба вже міняти. Я не маю такої дружби з представниками Треворське кресло. Голос країни. Де факто. <реш> а з іншими справами. Там зовсім не схоже. Я розумію, що там вся своя. Немає жодної послуги. Ми ж і так заходили, так просто. Один, два, три, починаємо. Привіт, це Токшоу Бар Чорний Кіт, мене звати Костя Гнатенко. Я хочу почати з такого приємного моменту. У своїх коментарях, дорогі друзі, ви пишете, ну нарешті ви вже помітили, що ми творимо досить гідний україномовний контент. Ну, якщо так, то давайте підтримуємо цей контент своїми лайками, позитивними відгуками. У і найголовніше підписками. Підписуйтесь на канал Бар Чорний Кит» і ви будете в курсі усіх найцікавіших новин. Ну і будете знайомитися з розкішними гостями, які у нас постійно бувають. Ну а сьогодні особливий особливий гість в нас вдруге. Вдруге у нашій нашій програмі Злата Огнєвич. Моє діло, моє діло. Моя правда, моя сила. Я, я, я. Дякую за запрошення Ні, і за довіру, за цікавість. До ну, мене. Так. Ти дебютувала колись в програмі «Світське життя» і відразу дуже вдалою, як мені здається, на Каннському кінофестивалі. Ти там, е з Ким там є так, лангорію. Ти так, зробила досить пристойна Хілтонця, Хілтон, да, Антоніо Бандерантоніо е, Бандерос, який просто Антоніо... він на тебе, так і, і втратив. По-моєму е... його жінка на мене дивилася коршуном. От О, я це по жіночому відчула, відчула просто да. Да. ти там продемонструвала вже всі наряди. І тобі там всі вони говорили компліменти твоїй фігурі. Справді вона в тебе розкішна. Ти виглядаєш просто чудово. Чотири години в залі, чотири рази на тиждень здорове харчування. Тобто всі думають, що це диво таке, блін. – я так думаю, праця, так? – Це просто я хірячу, називаю. це одно слово таке – я хірячу в залі, просто чотири рази на ну, Ти ж не схильна ти. до повноти, тобі ти так Ти знаєш, я можу бути схильна трошки, коли я переїдаю солодкого, але, але або їм більше, ніж там мені потрібно. Тобто, знаєш, заїдаю стрес, або у мене є там є якийсь час на чимось подумати, і я поки думаю, я їм. Тобто, знаєш, я заїдаю емоції. Ну, там же є вален говорила, що вона теж така Якщо я... буду, да, Так. Да. То, то, то, тоді можна трошки дозволити. Але я не до того. Це це твоя, цей твій досвід, ця практика, вона була дуже Ну, як на мене, ну, наберусь сміливості, як людини з, з досить великим досвідом журналістським, це був блискучий досвід, ти дуже добре з цим справилась. І це страшенно сподобалось глядачам, я це знаю. І на каналі була паніка, я це теж знаю. Почали всі, навіть там почали, Може, я не мі... знаю, чи ти знаєш про це. Які пристрасті? Так, Ні, там були пристрасті, і всі думали, що в якийсь момент в каналі в цьому передачі світське життя з'явиться співведуча, дуже цікава, дуже харизматична, незвична, молода. Але цього не сталося. Взагалі була б така пропозиція, чи це була разова акція, і про неї забули, і все я захоплююся кацію, і в мене ну, я думка... так розумію, що ви подруги, тому що ти ми, завжди ми береш ми участь в усіх. При... Її як ми знаємо, до нього ми не ходимо в гості, до доброго. Ну, вона тебе запрошує на всі свої рецепції всі, всі... Да, призики. Так, вона, вона, вона дуже крутий журналіст з руками тільки краще, тому ми на точно жодної думки не було б е, переходити так, так. дорогу і я б ще... Дуже б і дуже б довго подумала, навіть якщо б мені запропонували. Це була пропозиція від свійського життя. Так. Від їх да, команди, так. Від команди Ну тобі групи. сподобалось? Ти знаєш, якраз акція сподобалася а як ти б не для хотіла? досвіду. Психологічно це точно не моє. Це для мене це було складно. Це все в кадрі виглядало ха-ха-хі. хі Але я для мене реально. це було складно. І знаєш, я ще коли приїхала туди до Кан і прийшла там готель, такий звідомий Еден Дюкапрок. Там приходять всі ці доріжки, ну, і там стосуються всі, всі раунди, зірки, так. і там і відпочивають у закритому цьому просторі голлівудські зірки, тому що там просто ну там космічні ціни на відпочинок, і не ну, кожна вони дуже пасні. От скажи, от... ти знаєш? Я там була влітку з подружками. Ми просто поїхали пообідати. Одна з наших подружок вона там колись відпочивала, і каже дівчата. Я зараз вас в таке місце привезу, і вона нас привезла в цей готель. Я просто закохалася, я думаю, якщо тут і бути, то тут треба бути з коханим чоловіком і робити дитя, тому що там просто для цього всі умови. І коли я аура, приїхала, така, аура, море чистесеньке, без медуз, без грязі, прекрасна французька кухня, просто фантастична архітектура і е, весь персонал. І коли я приїхала як журналіст туди, і мене поставили, ну, щоб ти уявляв, це там червона доріжка, журналісти всі стоять за парканом чорним і на траві, і не можна навіть сходити, пардон, в туалет, тому що ти можеш пропустити ту зірку і просто ну, там лакшері тусовка, а ти як обслуговуючий персонал, ти не маєш права там вийти. І ми на такий ну, контраст так між моїм літньою ти... ні, між поїздкою влітку, коли там тебе облизують сніг до голови під час обіду, і подружки, і те, що ми брали там, це арендоване авто, супер-пупер, а я не пам'ятаю Марку, BMW, до речі. Ну, коротше. І тут я ввечері. Не в ролі зірки ніхто мене не облизує, ніхто мені не приділяє увагу. Навпаки, я проснулася зранку з синцями і з подряпаними, тому що там ці жінки кляті просто вони тебе відштовхують. Першими та першому взяти інтерв'ю. І навіть чоловіки. Я беру інтерв'ю в Антоніо Бандераса, і мені поруч журналіст пхає мікрофона в кадр. І я кажу, зараза, ти ж взяв ти ж взяв в нього інтерв'ю, залиш спокою. Я просто однією рукою посміхаюся до Антоніо другою просто нігтями своїми так давлю в цю руку, і він на мене потроху ну, дивиться. Бачиш, ти, ти, просто, освої, ти, ти просто Я була освоїла. такою акула, але так. мені не, не сподобалось, це просто невдячна праця, реально. І нічого не відрізняється, окрім дрескоду. От у нас потрошку вже почали… А, а, це слово, ну, почали вдягатися, як треба, на червону доріжку mm -hmm. журналісти. А, раніше... а тобі хто допоміг з твоїми нарядами? Там мені допомогли стилісти, Іра, Іра стілісти. Ну, це було дуже коротко, да, ти просто да. там… Вони, вони… Перес Хілтон, тебе коли побачила, вона, я хочу сказати, дієслово таке, а? я думаю, що всі зрозуміли, але вона, ну, саме так. Її молодий цей, ну, скажімо так, якби Україна, Я думаю, що це для історії, все там, все це для історії, там прописується навіть в контрактах. Ну, я розумію, так, але все одно реакція у неї була да. імпульсивна. Як Перша жінки. реакція кужинки. Я тобі побачили. розкажу, було дуже смішно. Я сиділа на вечірці і чекала наступну жертву, в кого взяти інтерв'ю, і мікрофон десь в стороні лежав від мене. Uh -huh. І до мене підсідає такий гарний чоловік з прекрасним парфумом, всі діла. І такий: а хто ви, що ви? Я така, ну, я тут журналістка. І він такий потрошку лиш. Леж... Так батько від мене ротирується, тому що ну, він знає, розуміє, що вечірка, і його можуть якось не так підзняти, а він зірка. Підловити От, на чомусь. Так. Та, на чомусь підловити, він до мене там підкотував. Тому я зрозуміла, що в ролі журналістки на цій вечірці мені нічого <рес> не світи. <рес> <рес> Якщо б зайшов Бредлі Купер, хоча. Як не крути, щоб там не казали про те, що інтернет завойовує, Ютуб скоро переможе, і так далі. Телебачення все одно, скажімо, в нашій країні традиційно так. люди дивляться телебачення і від цього нікуди не от мені зовсім недавно мене зустріли двоє е, людей. Таких. Е, Ну таких собі, і чоловік каже, о, я вас пам'ятаю, куди ви поділися. Я кажу, ну як в мене є канал там на Ютубі, така о, програма, да, ну да. я, на жаль, не, ну, на жаль. От, але я сподіваюся, що ви пам'ятаєте, дорогі мої, що треба підписуватись на канал Бар Чорний Кіт, ставити лайки. Ну, чим вас буде більше, тим більше ви будете знати, куди, хто, куди подівся. Да. Е, робимо перерву? так, перерву. забув тебе запитати за цього, за історію, яка ніяк ніяк не закінчиться в тебе з якимось придурком і, слухай, ходить незрозуміло. Це, це не він? Це наша Шухлядка. Це, це, це, <серв> це не він. Це, і пішов. Ну, ну, слухай, ну що за що за вибач мене на слові? Е, я не знаю, як це сказати. Е, ну, в, ми в інтернеті, тут так. можна казати, що. Ну, ну, задов... Що да, завгодно зрозуміло, що хоче від тебе, і <клевиць> і, і, і, і, і, слухаю, і переслідує і їздить, чи що він робить, розкажи. Він просто тероризує мене і мою родину впродовж вже трьох років. От і був був час, коли він висладив мою сестру, і вона викликала таксі. А замість таксиста приїхав він, тому що він працював на той час службі таксі. І знаєш, як у фільмі Жахів вона сідає до нього в машину, і він таки до неї обертається і каже. «Пам'ятаєш мене?» Вона каже, каже, я там просто ледь не наклала в штани, але вона зробила вигляд, що все добре, вона там з ним посміхалася. Вона ще з ним поїхала? А вона не могла вийти, він одразу поїхав. Ти розумієш? Так, да, це те, що бі**ть. І це вона, він її возив, возив, возив, возив і зупинив її, він, він її висадив десь, ну, тобто… – Ну, це просто їй пощастило. Да, – да. Що? що взагалі, як реагує міліція в правоохоронні Міліція органі? ніяк не реагує, тому що за законодавством України, поки він поки мені не, вбили, не так, нанесе то... серйозних телесних пошкоджень, mm -hmm. там, вистрелить, штикне ножем, я не знаю, пірне, тощо. Ну, – так, тому... це така звичайна справа. Да, да, да, да, да. Ну, даємо – даємо вам ідеї, маньяки, для нападу. Ну, було неприємно мені. Перший час мені було Страшно думаю, ходити бажучи. по своєму району, тому що він на мене напав в моєму районі. Я викликала швидку міліцію. От, вони його забрали у відділок і вже через декілька годин я його бачила знову ж в своєму районі. Тобто вони з ним поговорили і відпустили. Ну, слухай, ну це жесть, мені здається, що ще якби. Це жесть. Трохи повна. недопрацьовані, так? В цьому, в цьому напрямку ну, закону. Це такі і... закони, так. Да. І ти просто. І ти відома людина. Це, це, якби... це не має значення хто ти. Ну, вот. І а, взагалі жінки в нас не захищені. Блін, це просто жах якийсь. Ну я все одно, я все одно ходжу сама в районі, і я не, не збираюся. Вночі? Да, і, вночі не збираюся і, і, і не збираюся з цим робити, не збираюся боятися його ну, слухай, і, і будь-будького. Ну, хоронці, я беру їх з собою на концерти, там, де це треба, можливо, там, mm -hmm. гіпотетично. Звичайно. Хоча мене це все так напрягає, я не люблю… Я, е... Це ніхто не любить. Да, так, я люблю побути наодинці, все. От, але був один охоронець, якого я брала з собою на зйомки, і він дуже крутий. От з ним кайфово працювати. Він такий непомітний привід, який мене захищав. От, ще одне таке, в нас, бачиш, виходить чомусь така серйозна розмова. Ну, незабаром ви там гарно поржали, зверніємо, да, сфорі да, за слово, так? От, а тут ми поговоримо про більш серйозні речі. Дивись, телебачення, як би там не казали, що Ютуб, там оце все, він перемагає. Але от ментально наші люди звикли дивитися телевізор, так? Скрізь, да. так, і нікуди від цього не, не дивиться. І зірки наші, яких би, здавалося, все склалося, тримаються як вожкожуха цього телебачення, якщо вони туди вже потрапили, все. От, наприклад, мої друзі вважають, що десь 80% популярності, цієї харизматичності, образності, ті е це завдяки програмі, те, що вона тренер, голос програми. Так сказали, здавалось би, чого не вистачає Андрію Данилко. Так, ну всього вистачає. Ну однозначно не тих грошей, що йому платять на каналі СТБ. Звичайно, гроші ніколи не зайві так. Йому потрібне все одно телебачення. Оце його вихід, так би мовити, за, як він, він залишав. Та недійна персона, так. О, він о, ох, я залишаю, повертаюсь. Дуже якось так награно. Це було він повернувся. Оля Полякова, здавалось би, все теж склалося. Ні, сидить там. Але Гвинник сидить там. І оцей міждусабочок сидять одні і ті ж самі люди. Там Потап сидить. Навіть отакий, ну, скажімо так, ну, я не, він гарний піаніст, блискучий і в земфірі грав, все, але він абсолютно безголосий. Ще й не вимовляє половину літер, Шуров теж був uh -huh. ну, тренером. Шуров це не зовсім поп-музика, але він ну, почав більш-менш комерційно робити. Просто І... всіх цих персонажів, що ти назвав, це поп-музика. А поп-музика це медійність. Без поп-музика вона не буде нікому. Підійна. Але ну, я про те, що е, е, чи хоч. Чи хотіла б ти? Чи були тобі пропозиції? Ти голосова співачка. У нас дуже, ну, не так багато. Дві було, їх зараз немає. От, Скоро фактично, за... думаю, ну, побачимо, не Чи повернуться. Ти фактично ну, єдина голосова така от справжня співачка, яка під силу все, всі жанри і не вже до тебе не зверталися, а не вже їм не цікаво мати такого тренера? От як ти харизматичну, розумну? Ну, напевно, вони бачать якусь іншу сторону моєї особистості, яка їм не цікава, тому вони не звертаються. Або, там, я не знаю, я, я не маю такої дружби, скажімо, з представниками каналу, Але коли б тобі така дружба пропозиція, вплинула, скажімо, поступила? Я би я. із задоволенням погодилася, мені було б цікаво, вже досвід. Мені було б є. дуже цікаво. Ну, По-перше, голос країни, візьмемо, наприклад, або X-Factor. І там треба вже мінятися. Ці це шоу вони розкривають як особистість тренера. Тобто, одна справа, якщо я виходжу на сцену, там розриваю, все співаю. А інша справа, коли я можу комусь і жорстко сказати їм, як і свою думку, і якусь професійну думку, не тільки як особистість. Тому ці шоу в тренерських кріслах розкривають як особистість. особистість. А зараз такий так. час. Людям цікавий бекграунд, не просто людина, яка там говоряща голова, да, умовно. Людям цікаво, ну, эмоції, так, да, про що эмоції. він думає, якими емоціями він не живе, а що він таке. І люди пробують як блюдо кожного артиста. От. А лів'є ж всім заходить, тому що це попса. Ну так всі але... я не люблю Альвів. У і... мене особливий рецепт. Я ще хочу закінчити цю тему. Мені здається, що це наші ці всі... телебачення і реаліті шоу вони стали... перетворилися таким між собою uh -huh. Ми можемо ставитися до росіян там скептично, іронічно і якось, але я хочу віддати їм належне. Вони міняють склад, у них постійно з'являються нові тренери, і вони не бояться навіть таких мастадонців посадити в тренери, як Лєв Лещенко, скажімо. Вони просто не кажуть, що там. О, це не модно, Так, лівчика. це не модно. Так. От я у нас ми з тобою говорили. У нас є такий персонаж, як Павло Зібров. Да, це крутий персонаж. Пізнаваний, ну він з дуже гумору, крутий. Він би, так, людина з, з почуттям гумору. Ну, і ще багато є таких да. персонажів, які могли б могли б дуже зробити яскраві. Теоретично. Так, такі так, бути е, саме такою родзинкою на тортику. Але на жаль, чомусь це все. Я не знаю. чому. це такий між собою і а, як глядачу, я не знаю, мені здається, що колись ця булька, вона повинна лопнути. мильно лопнути. Так, так? Тому що ці персонажі, які на, те, на теле, вони качають рейтинги. Тому що не просто так їх туди запрошують. Є опитування, яке складається з більшості народу. А народ у нас з більшості я маю на увазі основну масу, не ту масу, яка Ні, там… Ні, ну вибач побить. мені, коли з'явився там Шуров, ну яке опитування, ну, ну, ну слухайте, ну, піс... ну, був, ну він собі там десь був, і раптом він вже замахнувся… Ну я думаю, він як представник альтернативи так, типу, ну, я не знаю. Ну це, або… Я не знаю, яка… Так, як або ось ну ну ну вибачте, ну це вже… Ну в нього… Ми з ним на концерті працювали, ну, на нього ні, дуже крутий, дуже, крути, дуже класний все, але ну, на тренера ну, він не тягне. На тренера. І який там ну, робить сто разів опитування, знаю, це, це знову ж таке. персонаж, їм, їм потрібен персонаж. Ну може персонаж, є. я не знаю, що вони опитують, кого вони опитують, але от я вважаю, що ти могла б бути окрасою будь-якого таланту реаліті-шоу, як в якості тренера. давай в наступному році, хай все світ почує мої побажання. Тренерський крес, нового хвилу країни Амін. фактом. Амінь. Чи це все ж таки треба бути так в тусовці, в тусовці, в тусовці, в Тому що я вважав, що це питання варте. Так? Yeah. Це дуже несправедливо. Треба, взят, це багато, і, що, ні, що багато. Треба, знаєш, за що тобі заважаємо сколовістю. ні, я б погодилася, якщо б мене запросили. Ми, ми, ми, ми, ми говоримо, там зійшли інші справи, там зовсім не Я розумію, що там все своя... Ми ж і так заходилися, просили. Я там, коли сказав, що ти будеш знову ж таки у нас, вже не робив постів ніяких, а просто зі своїми друзями поспілкувався і от один мій товариш сказав, що Злата все ж таки потихеньку все одно ускладнює, ускладнює свою музику, а ти дивись, каже, а українцям це виявляється не зовсім потрібно, вони хочуть це ей минуточку, Tam, не зупиняйте музичку. Цим этого. людям потрібна і е мінуточка а комусь потрібна така пісня як «Ванде», як там, «Богиня» нещодавно в мене з'явилася такий мотиваційний спіч про жінок і жінкам. Кожного артиста своя аудиторія, одне я знаю точно, що я хочу виходити на сцену і отримувати від цього задоволення, а не поясняти собі, що тут сьогодні я заробляю гроші. Ну, тобто, Ні, ну, ти знаєш, шукаю я шукаю цю золотаю. Як я тебе, а я тебе, мені здається, трошечки вже для себе якимось чином відкрив. Знаєш, що ти, е, є люди в артисти, там це поети можуть бути, там композитори, ми ці, скажімо так, Люди, які намагаються от до. Е, не опускатися а навпаки, підніматися підніта, піднімати, на підні, підніматися на будинцю і тягти за собою, давати їм альтернативу. Інколи це дуже невдячна справа, да, от, дуже але невдячна. це разом з тим. Ну зате сублімація потім ну, ну, так і повинно відбуватися. Для мене найкращий комплімент, коли там до мене підходять люди і кажуть: ми було на вашому концерті рік назад. А сьогодні це ж просто круто. Зовсім не так. Нам сьогодні набагато більше сподобалося. А я кажу, було б дивно, якщо вам менше сподобалося. Ну, тобто це вже «но-гуд». No а коли артист росте над собою, я думаю, що це круто. І Душа робить... повинна трудиться день і ночі, щоб воду в ступі не талуть, так? Будеш далі рухатися в бік блондинізму? Це гарно сказано. Мені тобі дуже подобається. Тобі подобається? Мені, якщо б мені не подобалось, по-перше, я б цього не зробила. Я цілий рік, пасує. Я я тобі ціли рік сказати. дякую. Визрівали. Мені захотілося якоїсь м'якості і змін. І я взагалі смілива. Ну це волосся. Ось сонечко, не кажи. У мене, мене кожна волосинка та? на очоці. Ну, є перука, в мене є дві, але не це блондинки, це брюнетки в мене перуки, треба їх перекрасити, от, перефарбувати. А я як сприйняли тебе твої фанати? Вони ж звикли, Фанатам що ти частині така... сподобалося, так? частині не зайшло. Мамі з папою, звичайно ж таки не зайшло, тому що вони до мене звикнули до іншої. А от артисткам нормально, тому що вони розуміють, чому я це зробила. Для чого так. навіть Ніна Мітрофанівна Матвієнко мене побачила така ой, як тобі гарно, як ти посвіжила, похорошела, все, все молодець, Ні на нікого не слухай. Вона в Австралії якомусь такому Ну Вона зараз. артистка, вона, вона дивиться з моєї, скажімо, колокольні на, цю, на це все. Тому мені подобається. Так, ми нам теж Я подобається. Я не туплю, як білявка зараз, дуже ага. часто. Т... Інколи ж треба, так? Так, да, так, да, да. і мені так подобається, це знаєш, бути просто дівчинкою там. Хотіти собі платечко і бути У тебе продовжується тур Україною, і я знаю, що найвдаліші концерти, вони скрізь вдалі в тебе. І ти велика молодчина, що ти не цураєшся маленьких міст, тому що це теж дуже важливо. Там, там, там якраз, можливо, більше навіть потрібен потрібна зірка, Вдячна зустріч зіркою, так, ніж у великому місті, так що не цурася маленьких міст, там да. дуже справді вдячний глядач. Але я знаю, що е, от, особливі глядачі, особлива публіка, бо ти знаєш, Зрештою, так сталося зараз, що ти, напевне, єдина українська, чи не єдина українська співачка, яка має майже весь україномовний репертуар. Так склалось, так? От. Так, але… Ну, ти ж не будеш відмовлятися від російських? Так? Ні, я не буду Мовний. відмовлятися. У мене на підході другий альбом сольний, і там будуть російськомовні треки, які я написала. Я просто вважаю, що треба пісні відпускати. Є так, як, да, як да. Зайшло, ну, просто таке. просто мені надсилають класний матеріал, він українською, і коли мені надішлють класний матеріал російською, я вважаю, що можна це робити. Три якості, які тобі страшенно не подобаються в сучасній жінці, от про це я хотіла вас сказати. Ах, дуже ох, як мені емансипає. не подобається. Да, мені не подобається, що жінки перетворюються, перетворилися фактично в чоловіків. Мені це дуже не подобається, втрачається жіночність і сутність сама, яка має бути в жінкості. Слабинка, оця така родзинка, так Так, Слабинка. так, дівчинка, Філор... ну, це, це ж дівчинка, вона повинна бути десь дурепою, вона повинна там носити хусточку, сміятися, надихати свого чоловіка, а не казати, я це все зроблю сама, Відійдіть Ну, потім мені в сучасних жінках не подобається те, що вони за НАТО вдаряються в жіночність. Тобто повинна бути в цьому золота така середина. Тобто коли вона там в Австралії перебуває і всіх склоняє жити в цьому Австралії, це теж для мене тумач. От. І Знову ж таки, якась поверхневість. Ну, це така притаманність не тільки жінкам, а всім. З'явилася поверхневість, тому що... Я так розумію, що якщо я тебе запитаю три розпушати. риси, які тобі не подобаються в сучасних чоловіках, то ти скажеш теж про це, що перша, це, це їхня поверхневість. Да, так, і така... те, що вони перетворюються на жінок, не тому живі. що поруч сильна жінка, навіщо мені бути чоловіком? Це ж все підсвідомо відбувається, от. А хочеться, щоб мене захищали, носили на руках, Ну, хоча б не в прямому смислі, ну, сенсі цього слова. В ліжко, наприклад, ну, в ліжко. Були, в ліжко після кави, після шампан, буде, да. шампань, або ще після чогось там. І да. потім з ліжка в ванну. Да, да, чому да, да, ні? Це, це ж норма, це красиво. дуже приємно. Ой, ну що, я тобі дякую, що ти, знову ж таки, погодилась в другу, вже тепер у відому програму «Бар Чорний Кіт» на наш відомий тепер уже канал, який має дві, дві повноцінних програми, «Незабаром» і «Бар Чорний Кіт», прийти угу. і щиро з нами поговорити. Я тобі дякую. дуже дякую і бажаю успіхів, і щоб нарешті оце з'явився цей сильний чоловік, бо ти того гідна і носив тебе на руках, Ой, я ну, щоб якісь ці продюсери українські все ж таки зрозуміли, що треба міняти нам, глядачам, хочеться, щоб там змінювалися персонажі, і ось вам персонаж розкішний, розумний, талановитий. Так що я думаю, що в новому році все це складеться, і у нас побільше nice. підписчиків. Підписчиків <паскічні> сказав? Ви не будете забувати підписуватися на наш канал. Бувайте здорові!